أعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا مولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والأضداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عاداه من الكائنات الباقي وهارئ كل من عاداه من المخلوقات. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الصادق الامين المبلغ كل ما امر بتبليغه رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جوهر المعارف وازهار رياض الفصاحه والوعاء العوارف اما بعد ما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مع منظمة جوهره التوحيد الإمام الحج حجة سيدي إبراهيم اللقاني المالكي إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري المتوفى سنة 41 بعد الألف من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد وصلنا إلى البيت الحادي عشر قال الناظم رحمه الله إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد قوله إذ كل من قلد كانه تعليل هذا تعليل الببحث السابق لما تكلم الشيخ عن مسألة المعرفة ووجوب المعرفة لما قال فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد واجبا لله والجائزة والمتانعة مثل ذلك رسله فاستمع يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في ذات الله وكذلك ما يجب في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل في الوصف بهم الأنبياء وما يجوز في حقهم تكلم هنا عن مسألة التقليد في العقائد التقليد كما قلنا في الأصول من القلادة في اللغة العربية تقول قلدت الشاتاوى فتقودها بنت بالحبل وهي تتبعك سمي التقليد لأن المقلدة يتبع المقلدة المقلد يتبع المقلدة المقلدة يتبع المقلدة نعم الم الم الم المقلدة المقلد المقلدة يتبع المقلدة فهنا قال الشيخ إذ كل من قلد هذا تعليل لوجوب المعرفة من البحث السابق ما حكم التقليد؟ ما واجبة واجبة واجبة ما حكم التقليد؟ والتقليد كما عرفه العلماء علماء التوحيد هو قولهم أن يأخذ المكلف بقول غيره من غير أن يعرف دليله تقلده في, وجوب الله، في وجود الله وتقلده في الصفات الواجبة في حق الله وتقلده أه؟ بدون أن تعرف الدليل فإذا أخذ بقوله وعرف دليله عن تبيين ويقين لا يعد مقلدا واضح إذا المقلد تابعته ولكنك عرفت الدليل هذا ليس ما... ليس ما تقليدا في الشرع لا يعد مقلدا قال إذ كل من قلد في التوحيد أي في علم العقائد ولو تعلقت بالرسل ستعلق بذات الله أو متعلق بذات الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال إيمانه لم يخلو من, من ترديده يعني أن المقلد في المسائل الاعتقادية يكون إيمانه عرضة للتردد من نفسه من داخله في التشكيك ها؟ لأن العقيدة الاصل ان تكون معقوده في القلب ها لانه يعني قال ايمانه لم يخلو من ترديدي ما دام متردد فانه فاعتقاده ليس جازما، اعتقاده ليس جازما لقبول هذا المقلد للتشكيك نعم ليس معه دليل يدعم به اعتقاده من صدمات الشكوك والشبهات ولذلك هذا فسر الناظم رحمه الله فقال ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشف قال ففيه بعض القوم أي فبسبب تحيره وتردده مدام هذا المقلد في الاعتقاد في الإيمان هذا لا يخلو إيمانه من تردد ومن شكوك وليس مدعوما بالدليل إيمانه فهنا حكى بعض العلماء أن إيمانه اختلف العلماء في إيمانه هل يصح إيمانه المقلد أو لا يصح أو يفسد وهو باطل قال يحكي الخلفة يعني اختلاف بعضهم بعض العلماء يحكي أن المسألة فيها خلاف بين, بين العلماء بين أهل العلم واختلف العلماء إلى أقوال عدة حاصلها ستة أقوال حاصل اختلاف اهل العلم في ايمان المقلد الى سته اقوال القول الاول عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحه التقليد فيكون المقلد والعياذ بالله كافرا هذا كافر هذا لانه لا يعتقد شيء ها أه؟ تردده يجعله كلا شيء وهذا مذهب الامام السنوسي رحمه الله صاحب ام البراهين مش على هذا انه لا لا يصح ان يكون مقلدا نعم القول الثاني قالوا الاكتفاء بالتقليد مع العصيان ايمانه ليس فاسدا صحيحا لكنه عاص لكنه عاص مطلقا سواء كانت فيه اهليه ولم تكن فهو عاص هذا القول الثاني القول الاول اذا كافر ويصح ايمانه فاسد وهو مذهب الامام السنوسي. المذهب الثاني انه يكتفى به ولكنه عاصي ولا يهمنا سواء عنده اهليه النظر في النظر في الادله او ليس له اهليه القول الثالث الاكتفاء به مع العصيان ان كان فيه اهليه والا فلا عصيان. اينه اذا كان فيه اهليه عاصي إذا بدك فيه أهلية فليس بعصي فليس بعاصي، نعم. يعني والقول الثالث هو الحق الذي عليه المعول. الثالث يعني قالوا أنه إيمان المقلد صحيح ولكن عاصٍ يعصي به إن إن, إن كانت عنده أهلية ينظر يقرأ الكتب يقرأ الأدلة من العقل والنقل من النقل والعقل فلا بد أن ينظر فيها. ان إيه لم تكن اهليه امي لا يعرف شيء وفلاح وليس له العجائز. نعم وكل عجائز فهذا بما انه صحيح وبلا عصيان بلا عصيان هذا عليه المعول نعم بل وحكى الامام الامدي رحمه الله عليه اتفاق الاصحاب على انتفاء كفر المقلد نقل الامام الامدي انتفاء الاصحاب اذا اطلق الاصحاب في الاعتقاد نقص به الساده الاشاعره إذا كنا ندرس في الفقه المالكي أصحابنا السادة المالكية، إذا كنا ندرس في الفقه الشافعي أصحابنا، إذا كنا ندرسوا في الفقه الحنبلي كما ابن قدام يقول قال أصحابنا يقصد بشكون؟ الحنابلة الحافظ بن حجر إذا قال قال أصحابنا يقصد بمن؟ الشافعي وهكذا الإمام علي قال إذا كان يقصد الملا قال إذا كان قال أصحابنا ماذا يقصد؟ الحنبي. أحنا سيدنا عبد الكلام لكنه إذا قال قال أصحابنا ماذا يقصد؟ أحنا وهكذا وهل مجرى؟ إتفاق الأصحاب أي السادة الأشاعرة على انتفاء كفر المقلد، انه ليس كافرا. وانه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إم إلا لأبي هاشم الجُباء من المعتزلة. نعم، لا يعرف هذا إلا لأبي هاشم الجُباء من المعتزلة. بل وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا، قال المعرفة هذه ليست واجبة، اللي عنده القدرة على على النظر في الأدلة. وقال انها حاصله باصل الفطره قال هذا حاصل باصل الفطره العقيده هذه ما مغروزه شوف العجائز عندهم ايمان ها آه؟ آه؟ ها فقال اللهم امتني على إيمان العجائز هذا واضح باصل الفطره واستدل على ذبي قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها شوف وجهك للدين حنيفة الحنيفية يعني الدين الحنيف هي فطرة الله وصفها بانها فطرة الله اي انها مفطورة مجبولة مغروزة في النفس مغروزة في النفس ويشهدها لهذا الحديث الذي في صحيح البخاري وصحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه فاما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وعلم قال يسلمانه يجعلانه مسلما لان الاسلام هو الفطره سبحان الله عن الفطره بالله يهودية المنحرفه ينصرانه اي يخرجانه عن الفطره اللي هي الاسلام اصل دين موسى الاسلام واصل دين عيسى الاسلام واصل دين داوود عليه السلام الاسلام واضح فاما ابواه يهودانه او ينصر او ينصرانه او أو يمجسانه أو يمجسانه نعم ولذلك قال الإمام أبو منصور ما ما دام نحن ندرس عقد أهل السنة والجماعة نقص بها بشقيها أي بمذهبيها الكبيرين العظيمين مذهب السادة الأشاعرة والسادة الماتوريدية وجدير بنا أن نذكر قول الإمام أبو منصور الإمام قول الإمام أبي منصور الماتوريدي رحمه الله وقدس الله سيره قال أجمع أصحابنا أجمع عبارة أجمع ماذا تعني؟ الاتفاق بلا مخالف الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بلا مخالف أو خالف من لا يعتد به، قد يكون يجي واحد خالف هذا لا يعتد به، قال هذا ما كما كان يقول الباجي لما يقولوا له ابن حزم خالف الظاهري قال أخي لا عبرة به بخلاف الظاهريه لا عبره به ها أه؟ بخلاف الظاهريه قال اجمع اصحابنا على ان العوام مؤمنون عارفون بربهم شوف قال عارفون بربهم وانهم حشو الجنه حشو الجنه يعني اغلب الجنه من العامه الله الله الايمان القوي هذاك المركوس كما جاءت الاخبار وانعقد به الاجماع. فان فان فطرتهم جبلت على توحيد الصانع، هذا كلام ابو ابي منصور هذا ذهب الكلام هذا. فان فطرتهم جبلت على توحيد الصانع. لانه الروح نفسها تعرف ربنا. لما جمع الله عز وجل الارواح وتجلى الست بربكم؟ ماذا قالت الارواح؟ قلنا بَلَى انت ربنا. الارواح كلها تعرف الفطره وانما قد يقع فيها حجاب كثافه ف ف تغيب حقيقه تلك تلك الفطره قال فان فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقديمه قديمه عدم الاوليه وحدوث ما سواه ما عدا الله محدث العرس والسماوات والملائكة والصيرات والروح وكل النجوم والشموس والأقمار والمجرات والأنبياء والرسل كل كل كل وحدة محدث, محدث خلاص عاقد أهل السنة والجماعة تبين لك أنه حتى لما تكلموا على قدرة المخلوق ونكلموا على قدرة الخالق شتان قدامنا سببينهما قياس مع الفارق واضح تقول فلان قادر فلان انا فلان قادر هذه آه قدره المحدث بقدر بق... نعم اما قدره القادر اللي هو الله عز وجل هذه قدره قديمه باقيه مطلقه لا نهايه لها لا حد لها لا يمكن ان تتصور يعني ها؟ لا يمكن ان تتصور نعم قال و... عجيب شو قال فان فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه وان عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمة معنا بالمصر ما تريديه اغلب من هما على عقيد اهل السنه من على طريقه الماتوريديه هم وراء النهر العجم. <تصفيق> يعني هو كان درك هذا الامر عجم عقيده قويه تلك التي تبحث في المسائل المطولات في اصول الدين في اصول الاعتقاد هو يعتقدها بكل بساطة وبكل عفوية بكل أمر فطري يدركه بالفطرة وبالغريزه التي غرزها الله عز وجل فيه ثم قال وبعضهم حق حقق فيه الكشفة قال في الشرط الأول ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشفة قوله وبعضهم هنا يشير الى الامام العظيم تاج الدين السبكي الشافعي رضي الله عنه وارضاه نعم اليوم تاج الدين السبكي رحمه الله قال حقق اي حقق في ايمان المقلد كانه حقق في المساله الامدي ماذا قال اتفق الاصحاب على انتفائك في المقلد قلنا بعد لا ينتفي ها واضح اليوم السبكي كانه حقق المساله كانه حررها كأنه محصها ودقق فيها قال وبعضهم حقق فيه الكشفة ويشير قل قلنا إلى الإمام العظيم الفقيه الأصولي الكبير تجدين السبكي رحمه الله الشافعي الأشعري حقق فيه أي حقق في إيماني المقلد الكشفة أي ذكر الفصل في المسألة على وجه الحق والكشف وهو البيان ماذا قال؟ ما هو تفصيل الامام السبكي؟ فقال في البيت الثاني الثالث عشر فقال ان يجزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الضير. ماذا قال؟ اي قال الامام تاج الدين السبكي رحمه الله قال من حقق الكشف في الخلافه يفسد به السبكي رحمه الله وغيره من تبعه في هذا. قال اذا كان المقلد يجزم المقلد اسمه فاعل بصحة قول الغير أي المقلد جزما قويا بحيث لو رجع المقلد ما رجع المقلد عن إيمانه قال يكفي هذا هذا تقليد وصل إلى اليقين واضح المقلد تغير بد العقيدة هو ما بد العقيدة هذا, هذا جسم هذا ليس يسيء تردد واضح الصورة نعم واضح يعني اعيد يعني ان يجزم المقلد بكسر اللام بصحه قول الغير وهو المقصود به المقلد جزما قويا لا شك فيه بحيث لو رجع المقلد ما رجع المقلد قال يكفي هذا لم يرجع المقلد كفى اي كافاه في الايمان على هذا المنوال ها وعلى هذا يحمل القول بكفايه التقليد وضح الصوره نعم والا لم يزل في الضير الا استثناء اي ان لم يجزم المقلد بصدق قول الغير جزما لم يزم به يعني لم يزم به بحيث لو انه المقلد رجع لرجع المقلد لو ان لما غير المقلد غير عقيدته لغير المقلد عقيد عقيدته لرجع المقلد ففي هذه الحاله لم يزل في الضير يزال في الضير لماذا في الضير؟ لانه قابل للشك والتردد وعلى هذا يحمل القول بعدم كفايه التقليد آه هذا المنو... بهذا النوع الثاني هذا لا يكفي فيه التقليد نعم واضح الصوره والعلماء قالوا الخلاف في ايمان المقلد انما هو هو بالنظر لاحكام الاخره حتى الامام السنوسي لما قال بقول بعدم الاكتفاء المقلد قال انه لا يصح وهو فاسد وباطل وهو كافر لانه متردد شاك قال هذا اي في الاخره اما في الدنيا فتجري عليه احكام المسلمين واضح الصراحه انتبهوا يعني ما نقول نكفروا المساله عقديه واضح قال اي من نقول هذا في الاخره نظريا المعنى هو ليس تاما ليس صحيحا واضح بنظر إلى أحكام الآخرة اه اه اه وف اه وفيما عند الله وفيما عنده عند الله كل الذي يموت شاهدا مثلا مبطونا أو غريقا أو من طريق الهدم هذا يسمى شاهد لكن يسمى شاهد الدنيا شاهد الآخرة شاهد الآخرة لكن يموت في في ساحه الوغى بين كتابين المسلمين وكفار حربيين هذا يسمى شهيد الدنيا يعني هذا شهيد الدنيا شهيد الدنيا؟ اي انه لا يغسل والاول يغسل مع انه شهيد لانه يعني شهيد الاخره وليس شهيد الدنيا كذلك هنا اي من قال بعدم كفايه كفايه المقلد قال هو غير صحيح أي في النظر الى ما فيما عند الله والله اعلم بذلك بحاله اما في الدنيا فتجري عليه أحكامه آه المسلمين. المسلمين تجعله عليه احكامه المسلمين اي نعم فقال الايمان الخلاف الخلافي ايمان المقلده بالنظر لأحكام الاخره وفيما عند الله اما في بالنظر لاحكام الدنيا فيكفي فيه الاقرار فقط يكفي يقر قيل انت مؤمن دخلت نعم فقد اقر فمن اقر جرت عليه الاحكام الاسلاميه فهو مسلم ولا اخراجه نعم وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا إِنْ اَقْتَرَنَ بِشَيْءٍ يقتضي الْكُفْرَةِ شيء يقتضي الكفر كأن ينكر أمراً معدوماً من الدين بالضرورة أو كأن يسب الكفر القرآن أو كأن يسب الله سبحانه وتعالى أو كأن يسجد لصنم ها؟ هذا كفر عملي والآخر هذا كفر فهذا يستتاب نعم ثم قال رحمه الله وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف المنتصب وجزم أي يعتقد اعتقادا جازما لا يقبل الشك لا, لا يقبل الريب لا يقبل الظن بأن أولا مما يجب أي أن أول شيء مما يجب على المكلف معرفه صفاته صفات الله تبارك وتعالى وسائر احكام الالوهيه لا معرفه ذاته وكنها حقيقته من يقدر على هذا محال معرفه كن كنها ذات الله واضح لكن معرفه صفاته ومعرفه سائر احكام الالوهيه نعم وكما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام بن أبي شيبة في مصنفه قوله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه أي الله الخالق لا تحيط به الفكرة لا تحيط به الفكره يمكن نعم نعم واضح لذلك لما العربي قيل له كيف عرفت الله؟ قال نظرت الى البعره فقلت تدل على البعير ونظرت الى يعني الخطوه فقلت تدل على المسير وسماوات واراضين الا تدل على العالم الخبير؟ إذا كان هذه المخلوقات التي أراها تدل على العليم الخبير سيدنا حمزة لما قيل له كيف قال لما أجس وقل كيف صنم محجوز فيه في الكعبة أه؟ حجر لا يطعم ولا يسقي ولا يشرب إله يعبد وهو من دون الله الله أعظم واضح في التفكر في مخلوقات الله توصل إليه معرفة إلى معرفة الله. الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات الباب أصحاب العقول. نعم. وكذا سائر أحكام النبوات، سائر أحكام النبوات أن عريف ما يجب لله وما يجب للرسول وما يستحيل أن يصاب به الرسول وما يجوز عليه من العوارض البشرية. للرسول نعم. إذ القصد بيان أن العقائد هي أول الواجبات. لأن جميع الواجبات الأخرى متوقف عليها هل تصح الصلاة من مؤمن مشكوك في إيمانه؟ لا تصح. لا تصح هل تصح زكاة من مؤمن متردد؟ لا تصح هل يصح صيام من؟ لا يصح, يصح جهاد؟ هل يصح عمل؟ لا يصح كل أعمال متوقفة بصحة الاعتقاد والمعتقد نعم. سائر الواجب الاعمال هو او الواجبات ان جميع الواجبات الاخرى متوقفون عليها قال وجز بان اول مما يجب معرفه وفيه خلف منتصب مع هذا اصلنا اليه انه فيه خلاف ها خلاف نعم وفيه خلف اي وقع الخلاف في اول الواجبات بين الائمه الخلاف الاوليه للوجوب الاوليه لاتفاق المسلمين على وجوب المعرفه. وحصل الاقوال عشر قولا. منها ما قاله امام اهل السنه الامام ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه وارضاه ان المعرفه هي اول الواجبات وهو الاصح. المعرفه ها هي اوله الواجبات الواجبات هو الاصح. وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني رحمه الله تعالى انه النظر النظر هو الاول الواجبات النظر انه يوصل الى المعرفه الوسائل حكم المقاصد فهنا المقال النظر لان في خلق والايات اي النظر ها فقال الاسفرايني نظر قال الى الوسيله ما دام الغايه اللي هي المعرفه لا تدرك الا بالنظر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب, واجب. فقال ان النظر هو الموصل للمعرفه وهناك اخوال اخرى هل هذا لا داعي لذكرها حتى لا نطيل قال المقال فيه خلف منتصب اي قائم خلاف بين اهل العلم والعلماء قائم ثم بعد ان تكلم عن المعرفة وأيهما هل هي واجبة فهي الأول أو النظر أو غيرها أو ها شرع يتحدث عن النظر في العالم قال فانظر إلى نفسك قال الإمام القاني رحمه الله فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي فانظر أي إذا أردت المعرفة أيها المكلف أيها المؤمن أيها العاقل فعليك بالنظر لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بنظر، فليتدبرون فليتفكرون إن في خلق السماوات وهكذا آيات كثيرة لهذا. تأمر بالنظر، بالتدبر. قال لأن النظر وسيلة لها. النظر وسيلة المعرفة. والنظر في اللغة إدراك الشيء بالبصر. نظرت إلى فلان أين حدقت فيه بالبصر؟ أدركته بماذا؟ بحاسة البصر الرؤية وهي البصر، نعم. هذه من حيث اللغة أدركت الشيء بحاسة البصر أو الفكر، تقول نظرت في أمري في أمر فلان، نظرت في أمر فلان، فكرت هذا مجاز. ها كأنه القلب عنده عينين فيتفكر، ها نعم، هذا مجاز، الأول حقيقي والثاني مجاز مجاز، نعم. أما هنا في في في علم أصول الدين وفي علم الكلام وفي علم العقائد المقصود بالنظر هو الادراك بالفكر. المقصود البصر. آه. ايه؟ ادراك تفكر. نعم ادراك بالفكر. واصطلاحا اي في اصطلاح علماء الاعتقاد هو ترتيب امرين معلومين ليتوصلا بترتيبهما الى علم مجهول. كترتيب بقولنا دراسه المنطق هنا. وقد تكلمنا عن مساله تعلم المنطق ها؟ قلنا فيها اقوال منهم ما حرمها كابن الصلاح والنووي والنووي والسيوطي ومنهم من اوجبها كابي حامد الغزالي ومنهم من قال بالتفصيل قال من لا يخشى عليه الزيغ ويؤمن عليه يتعلم المنطق تكلم هنا قلق لو قلنا العالم متغير العالم متغير العالم متغير ولا تغير اليوم مش من البارح وغدوه مش من اليوم والإنسان يكبر ويتغير صورته وتغير صيفته وتغير كل شيء تغير فيه كل شيء تغير تغير فيه صح تغير. نعم العالم متغير حتى الجيوسياسي واقتصادي وفكري ونفسي وكل شيء يتغير وكل متغير حادث طبعا القاعدة الأولى العالم متغير وكل متغير حادث فإنه موصل إلى العلم بحدوث العالم توصل أيوة بهذا توصل إلى حدوث الحادث. العالم والعين والعلم بحدوث العالم مجهول ما قال ها ما قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم العالم حادث العالم حادث العالم هذا كله حادث حادث ما هو يتغير فهو حادث فهو حادث, فهو حادث. آه نعم والعلم بحدوث العالم مجهول قبل هذا الترتيب، هذا هذا المقصود به ب بالنظر، قال فانظر إلى نفسك أي إذا أردت معرفة الله فتفكر في نفسك وفي كما قال سبحانه في سورة الذاريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خلايا و... الخلايا آه. كل شيء هذا الإتقان هذا ألا ال... يدل على الله؟ الله نعم أنظر إلى نفسك، فانظر إلى نفسك اي اذا اردت معرفه الله فتفكر في نفسك وما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وحاسه وعلم وجهل, وجهل وايمان وكفر ولذه والم وغير ذلك بما لا يحصى كلها متغيره كلها تتغير البصر ينقص ويزيد السمع يعود ينقص اه وهكذا نعم صحتك, صحتك كبيره هكذا نعم هي هي دولة التغير؟ كلها متغيره قال تعالى او في انفسكم افلا تبصرون؟ اي لا ينبغي ترك النظر فيها وان بدا بنفسه لانها اقرب الشيء اليه اقرب الشيء نفسك التي بين جنبك انظر لنفسك تامل فيها ثم انتقم للعالم العلوي ثم انتقل للعالم العلوي أي, اي بعد ان تنظر في في أحوال نفسك انتقل إلى النظف في أحوال العالم من الى جهة العلو بها السماوات والكواكب والشموس والأقمار وغيرها مجرات شو كنت قرأ الفلك والمجرات وعجيب هذا الله الله عز وجل نحن لا نسوي, نسوي شيء ذره في هذا الكون اللي... الله الفسيح ثم انتقل العالم العلوي ثم السفلي ثم انتقل إلى بعد ذلك للنظر في العالم المنسوب لجهه السفل كالارض والبحار والبراكين ها والصفائح الزلزاليه الزلزاليه ما عندوما السفلي اي ثم انتقل بعد ذلك في بالنظر في العالم المنسوب لجهه السفل السفل ها كالارض وما فيها من البحار والنبات اعماق البحار عجائب المحيطات عجائب اعماقها آه، الماغما داخل الارض عجائب كلها عجائب نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ولك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا